Agur ezan betiko atletiki Eli Ibarra iraia iturregi eta irune muroa jokalariek. Hiru jokalarioak arrastu zako nantziko dute taldean, izan ere ezin daun lehartu atletiken historia hiru jokalari horien ekarpena kontutan hartu gabe. Pilatu dituzten zenbakiak aipatzea nahikoa da izan duten garrantzi itzelaz jabetzeko. Ibarrak eta iturredik ama osasoi egin dituzte eta lareunda amairu eta lareunda bat partida jokatu. Muruak hamalau sasoi egin ditu eta irurenda hamalau norgoiago kaiokatu. Bost aldi zirabazidun digatretiket eta guztietan presente egon da heli barra. Ura baino titulu bat gutxiago dute ira eta irune muruak. Urte hauetan guztietan unea aste zinasko bizitakoa dira. Izan dira momentuetan eta denboraldi bikainak eta gainera ba... E, saletuekin e, disfrutatu al ba, izan albebai eh ba, izan da bekina baina batez ere e, ba hori es e, bestuarioan egindako lagunekin e, egunero egunero haiekin bizi, e, bizitako e, momentuekin E, ze azkenean familiarekin baino denbora gehiago pasatzen duzu taldekideekin eta hori amagoztu urteetan ba imaginatu zenbat jende pasatu den hemendik eta batez ere horrekin galditzen aiz. Ba, momentu asko izan dia ez, e, gogoratzen dituanak, baina bueno, esate baterako izango litzateke lehenen partidua Uh -huh. Atitiko, kamisetak jantzi nuen ean eta bueno, ere sorta eukin aban, e, gola sartzea. Uh -huh. eta gero, ba, bueno, e, liga guztiak, bereziak e, izan dira eta bueno, gauza asko golatzen ditut. Pues es que el recuerdo más significativo que tengo, es eso, el primer día del entreno que mi madre sacandome fotos como una loca, vamos, es el recuerdo así porque luego llegue al campo y no, la veraz es que no tengo ningún recuerdo, no, tengo como un Un agujero negro ahí, pero igual es porque tengo la foto puesta en el salón, que recuerdo ese ese momento como si fuese ayer. Sobre todo con, con mis compañeras, con las que han pasado, con las que tengo ahora, con los títulos, evidentemente, como ha dicho Ira, también me quedo, pero sobre todo con el trato humano. Pero Kiroli Bilbideko egun soliontzen a besala gogorazando Iraia Iturrerik, lehenengo Liga tituluaren garaipena. Eh, estenario perfectua san, eh, une perfektua eh, san mamez, hogeita eh, maos mila pertsona, lehenengo liga irabazteko aukera, orduan zentxo horretan, ba, ba, bueno, oso berezia izan-san, ganera partiduna egin genuen, eh, irabazi eta titula san mamezen ospatu zure jendearekin. Orduan, izan-san perfectua. Ba, gogoratzen dute, partidu partido osteko eh, baskaria ba hori apuru bat zure jendearekin, taldekideekin eta familiarekin ospatu eta gero pues gauean pues, eh, Ba, ori, zure bebai jarraitu ez zure e, ingurukoekin e, disfrutatzen, hori jaia eskenean pues, gau osoa, gogoratzen du gainera urrengo gunean bi azterketan dituela eta tutorak deitu zidala esan ez ba, disfrutatzeko eta azterketak egun bat atxeratuko zizkidatela, eta gogoratzen du bebai joan nintxenean azterketak egin eta eta beste klaseetan bebai e, bai taldekiteak eta bai irakasleek bebai, e, ba, pasatu ginela e, klase osoa e, argazkiak eta haiek ateratzeko bideoak e, erakusten. Jarraitzaileen eta taldeki den abarituko nabarituko du geien bateli Ibarrak. Ba, nik eh Bainik, e, gureken egoten dian pertsona guztiei batez e, hemen eta gero Espainiako zelaietara beti etortzendian, ba peñak eta ba, esatea jarraitzea, e, guretzako garrantzi oso garrantzitsua diala beti hor e, ikusteak. Uh -huh. Eta bueno, eh nere ba, ba hori, disfrutatzea egunero hemen dakagun dana instalazioak eta bizitza hau, ze hori ere bukatzen da eta taldia esango ni, es, disfrutatzea. Emakumen futbola profesionalizatzen ari dela argi dute, baina oraindik asko dagoela egiteko. Zentsu horretan, atletikek bere ereduarekin jarraitu behar duela uste du ibarrak, eta robian konfiantza euki behar dutela iturregik. Nik azkenean ibarra eh, taldean hasi nintzen eta guri etortzantzitza egune jendia oso gutxi izan, ez? E, Hona etortzantzitza egunean gauza ba, ba, desberdina desberdina da, ez? E, aurten ere, telebistan ere hasi diagotatzen bi partido minimo eta nik teoria oso garrantzitsua dela ba, jende guztiari erakusteko, ez? E, ba, neskek ere futbolean jolazten dugula eta nolak iten dugun ere gure lana guk gure eredua daukaguk gure filosofia eta beste urtean ez erakutsi genuen liga ere irabazi genuen e, gure gure gausekin ez basoeen ere Barcelona, Atletico Madrid, Valencia badakabela kanpoko kanpoko jendia baino baino guk e, liga irabazi genuen hasik E, berbera egitea jarraitza. Nik e, nahiko jarraitzen dut bigarren taldea, haiek jokalari batzuk entrenatu ditu teknifikazioan, eta bueno, pasentxe apur bat eukibar daz, e, bueno, pues, e, generazio zonak izan ditugulako eta titulak izan ditugulako, baina bueno, apur bat pasentxe eukibar da jende gaztearekin, eta, eta bueno, gero konfiantza eman, eta Eta nik uste dut irtengo direla jokalarionak, ze ikustu dudalako arrobiak ondo juntzonatzen duela.